І всі читали, ти замовкливався. Потім да? пісня на віруш Наталі Крісно. Вона тут на порожнисті з земною. Пісня називається чорно чердая. Цебон вітер душу квилит, з визою в ранах попіл і засирако віч Десь у траншеї з бачить свою могилу, знає, прийде поксотим скарбом своїх нові. Червений обріг, наче зібрався його пасти. Вірю в пасти, важко йому тримати срамені бомпости. Вірю лишень хоробри. Десь удалеким счастья, п'ємо з міски в ваду. Всі прости чорна, червоні доми, скільки з летиче світу. У нас робили, скоро за пів нечість почесне вся. Чорна, червона пружи. Небо понад могили. Підглядай нам кваги сльози за честі хри. Ордо стала б чорно-червоним стігам, бойка, майорит. Чорно-червоним стігам, бойка, майорит. Дякую, дякую, брате. Святий чоловік який примушує гучніше битись моє серце, викликає мурахи мені по спині, по ногах та в інших місцях і доводить до сліз. І все це три в одному. Дякую тобі за те, що ти її. І у нас є спільна дитина. Ви побачили вже яка. І хай у нас народжуються краще такі діти. І тільки народжуються, і не гинуть. Слава Україні! Я